السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بات ہے آج سے آٹھ نو سال پہلے کی جب میں کوئی سولہ 17 سال کا ہوا کرتا تھا اور میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا جب میں نے ارجمن طلبہ اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا پرائم فوکس تھا اس وقت کیونکہ ہسٹری پڑھنے کا شوق تھا تو تمام صوبوں کے بارے میں میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو جب میں نے بلوچستان کے بارے میں ریسرچ کی تو گوگل پہ تو بلوچستان کے بارے میں کم اور آزاد بلوچستان کے بارے میں زیادہ چیزیں مجھے دکھائی گئیں تو میں بالکل چونگ گیا کہ یار یہ کیا کوئی نیا ملک بننے جا رہا ہے یا کیا سلسلہ بن رہا ہے اور جب اس کی گہرائی میں گئے تو تب اندازہ ہوا کہ انڈین پراپاگنڈا واز ایٹ اٹس پیک تو میں نے سوچا کہ پرائم فوکس میرا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اب اس انڈین پراپاگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی کوشش کریں اب سوشل میڈیا سے ہم نے شروع کیا کچھ ٹویٹر کے کچھ فیس بک کے ہمارے دوست احباب تھے یوٹیوبرز تھے ان لوگوں کے ساتھ مل کے اسے کاؤنٹر کیا لیکن میں نے کہا نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نفرت ہے وہ لوگوں کے دلوں تک صلاحیت کر چکی ہے اور وہ نفرت ڈالی گئی ہے پاکستان کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا میں نے وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے پورے پاکستان میں ایسے کرائے ریلیاں جلسے وغیرہ کرائے جس میں میں نے کوشش کی کہ ایسے بلوچستان کے ہیروں کو بلایا جائے جو کہ آپس میں تو سیاسی اختلاف رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کو تیار ہیں اور یہاں کی لسٹیں اکٹھی کی کہ جتنے بچے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں پنڈی اسلام آباد کی یونیورسٹیز کالجز میں ان سب کو بلایا جائے اور انہیں ان کے سامنے بٹھایا جائے اور وہ بتائیں کہ اصل مسائل کیا ہیں اور کون پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کون یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو سارا ظلم پنجابیوں نے کیا یا کس نے کیا اس ساری چیزوں کو کاؤنٹر کیا گیا اور الحمدللہ مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے میں کہہ سکتا ہوں فخر سے کہ آئی واز دی فرسٹ ون فرام پنجاب دو چار سے دو پندرہ تک جتنی وہاں پر این کی پھیلی اس کے بعد میں واحد مندہ تھا جو کوئٹہ گیا اور قومی پرشم ریلی ہم لوگوں نے نکالی میرے کلاس فیلوز نے بلال کاکڑ اور ہم سب نے مل کے ہمارے تقریباً میں گیرزن اکیڈمی کوئٹہ میں دو سال پڑھا بھی تھا when my father was posted there یہ دو ہزار کی بات تھی تو سارے پرانے دوست جو تھے کوئی وہاں پر پولیٹیکل فیملی سے بھی تعلق رکھتے تھے بعد میں ہم سارے جب بڑے ہو گئے کوئی ستارہ اٹھارہ سال کے ہو گئے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں پر اس طرح کی ریلی نکالیں کہ اس میں پشتون بلوچ پنجابی سندھی اور یہ سارے کشمیری بلتستانی سب اکٹھے تو اس سے کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے صرف پاکستانی پرچم کے سائے تلے ہم کوئٹہ میں اس طرح کریں اور اس وقت یہ میں جانتا ہوں کہ جو دی تھریٹس ہمیں ملا کرتی تھیں بی ایل اے کی جانب سے بی آر اے کی جانب سے بی ایس او کی جانب بی ایس او آزاد کی جانب سے اینڈ دین بی ایل ایف کی جانب سے وہ ہم بہتر جانتے خیر ہم نے وہ اس وقت اتنا پبلسائز اس سے نہیں کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے عوام کا مرال ڈاؤن ہوتا تھا تو خیر وہ سارا کیا اسلام آباد میں ہم نے سارے سیمینارز کیے لوگوں کو پاکستان سے محبت کا درس دیا اور یہ بتایا کہ جناب اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز غلط ہیں اگر کسی فرد واحد کی کوئی پالیسیز غلط ہیں یا آپ لوگوں کے اپنے نوابوں وڈیروں نے آپ لوگوں پہ اگر ظلم کیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے اس میں اس فرد واحد کا یا اس کی پالیسیز کا قصور ہے اور پاکستان تو ہم سب کا ملک ہے اس سے محبت میں تو پاکستان سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ میں یہاں پیدا ہو گیا پلا بڑا میں تو البتہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ واحد ریاست ہے ریاست مدینہ کے بعد جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی تو مجھے تو اس سے عقیدت اور محبت رسول اللہ علیہ صلاۃ السلام کے نسبت سے ہے کمنگ فارورڈ uh, وہ دن بھی تھا جو میری زندگی کی خواہش تھی کہ ڈیرہ بکٹی میں سوئی کا علاقہ جہاں uh, سب سے زیادہ این کی کسی دور میں ہوا کرتی تھی وہاں پر مغرب کے بعد کوئی باہر نکل نہیں پاتا تھا رات کو گیارہ بجے ہم لوگوں نے وہ جلسہ پرولانگ کیا گیارہ بارہ بجے تک پاکستان زندہ باد کے نام سے جہاں چار پانچ ہزار ووٹ لے کے کسی دور میں لوگ ایم پی ایم ایل اے نے بنا کرتے تھے وہاں سات ہزار لوگوں کا صرف مردوں کا وہاں جلسہ ہوا اور الحمدللہ پاکستانی پرچموں کے ساتھ آئے کسی سیاسی جماعت کے پرچموں کے ساتھ لوگ نہیں آئے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے چیف آف بکٹی جان بکٹی بھائی نے میری دستار بندی بھی کی وہ بلوچ دستار پہنائی میرے سر پہ اور ان شا تعالی میں اس کی پوری لاج رکھوں گا اور وہ ہماری لاج رکھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ورام داغ بکٹی کو میں نے اس وقت چیلنج کیا تھا کہ یہ جو پہلی دو صفوں میں یہاں کے سیاست دان بیٹھے ہیں یہاں کے جو بلوچ بیٹھے ہیں ان کو رہنے دو تم میں پنجاب سے آؤں تو میرا مقابلہ کرو یہ بلوچ ایک پنجابی کو ووٹ دے دے گا لیکن غدار وطن کو ووٹ نہیں دے گا اور سب نے اس پہ تالی شالی بھی بجائی اور کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور پھر وہاں بلوچستان سے ایک یہ نعرہ بھی بلند ہوا کہ ہم اگر پاک فوج کو ضرورت ہوئی تو ہم پچاس ہزار رضاکار پاک فوج کو دینے کو تیار ہیں بھارت کے خلاف تو ایک بڑا پازیٹو اس کے نتائج آئے سامنے پھر آتے ہیں ہم فلسطین کوز پر تو پیلسٹین کوز پر الحمدللہ جتنا کام ہماری تنظیم نے کیا اتنا نوجوانوں میں شاید کسی اور نے نہیں کیا ہوگا اور مجھے اب بھی یاد ہے جو فلسطین کے چار سو بچے پاکستان میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں مختلف میڈیکل کالجز میں اسکالرشپس پہ ادھر پڑھ رہے ہیں پاکستان الحمدللہ ہم نے کوئی uh, بھی ملک کسی جگہ پہ ایمبیسی بناتا ہے تو اس کی تنخواہیں شنخواہیں سارے وہ لوگ خود ہی دیتے ہیں لیکن پاکستان میں جو فلسطینی ایمبیسی ہے اس کا سارا بجٹ ہم لوگ خود افورڈ کر رہے ہیں پاکستانی افورڈ کر رہے ہیں اور اب بھی ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ایٹ اس ایوری ایکسیپٹ اسرائیل اور اسرائیل کو ہم لوگ نہیں تسلیم کرتے uh, خیر فلسطینی سفیر نے بھی کافی ریکگنائز کیا ہماری اوور ٹیکنگ سرمنیز میں بھی آئے سفیر جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے جو لوگ ڈپلومیٹک کو جانتے ہیں وہ صحیح جانتے ہیں کہ وہ سرینا یا میریٹ سے باہر نہیں جاتا وہ اسی طرح کے ہوٹلس میں آتا ہے وہ منت تر لے کر کے اور یہ وہ سفیر تھے جنہوں نے اتنا کوپریٹ کیا ہماری سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اگر یہ بھی کہہ دیں کہ جناب پریس کلب کے باہر احتجاج ہے یا کسی چوک چرائے پہ احتجاج ہے تو ادھر بھی یہ پہنچ جائیں گے ہمارے ساتھ اپنی کسی قسم کی سیکورٹی کے بغیر تو ایسے درویش صرف لوگ بھی ہیں اور بیت المقدس کا خوردہ جو آیا کرتا تھا وہ یہ ہمیں کھلایا کرتے تھے ادھر جب ہم لوگ مسئلہ فلسطین پر ڈسکس کرنے جاتے تھے پھر ہمارا یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپس میں کہ ہمارے تمام پاکستانی نوجوان اور آپ کے فلسطینی نوجوان مل کے کام کریں گے اس کالس کے لیے اور ان کے فلسطینین اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط ہوئے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی دین کمنگ ٹو ورڈز کشمیر کاز جہاں پر آ کے سب سے بڑا اختلاف پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جتنا مجب بھی یاد ہے جنوری 2000 چودہ کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا میرے اب بھی دونوں پاؤں میں رائٹ لیگ میں جو میرے گھٹنا ہے وہاں پر کوئی فورٹین اسکریوز اور کچھ پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور لیفٹ جو انکل ہے ٹخنا ادھر دو نیلز ہیں اور یہ بائیں بازو میں راڈ ہے یہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جنڈ اٹک کے گاؤں ہے چورا شریف اس کے سامنے تو وہ گاڑی ان بیلنس ہوئی کافی زیادہ اسپیڈ میں تو وہ سیدھے درخت میں لگی تو یہ چھبیس جنوری کو تھا اس کے آٹھ دس دن کے بعد پانچ فروری آ رہا تھا اور ہم نے پروگرام رکھا ہوا تھا آزادی کشمیر پر خیر اب میں تو بالکل ایک ہی آتی یہ رائٹ ہینڈ ہی کام کرتا تھا باقی تو سارے یہاں بالکل پٹیاں بندی ہوئی تھی پورے جسم پہ 2014 چودہ کی بات ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یاسین ملک صاحب اللہ ان کو زندگی دے یوم کشمیر پہ مقبوضہ کشمیر کے حریت رہنما یاسین ملک نے ہم کشمیرے سے زاری یکجہتی کرتے رہے بچپن سے اس دن انہوں نے پانچ فروری کو میں پروگرام میں تو نہ جا سکا البتہ یاسین ملک کی بیگم صاحبہ مشال ملک بہن ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی تب ایک دو سال کی آہ وہ آہ اور ان کی جو والدہ تھیں یہ تینوں شخصیات وہاں تشریف لائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ یار کتنا زیادہ یہ لوگ کاز کے ساتھ سنسیر ہیں کہ نظریاتی لوگوں کو یہ نہیں چھوڑتے پھر مزید آگے بڑھتے ہیں تو کچھ مہینے میں ویل چیئر پہ رہا چار مہینے ان دنوں میں کافی زیادہ دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی اور ہم لوگوں نے جان ہتیلی پہ رکھ کے جتنا ہم لوگوں نے کام کیا ان دنوں میں پاکستان کے نظریاتی احساس کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان سے محبت کا ایلیمنٹ جاگر کرنے کے لیے تمام تر دہشت گرد دہشت گردانہ قوتوں کے خلاف ہم لوگ لڑے ایک قسم کا نظریاتی جنگ لڑی ہم نے تو پھر جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ بی ایل اے کی جانب سے تھا وہ ٹی پی ٹی کی جانب سے بھی انڈائریکٹلی شروع ہو گیا اور میں وہ چیز ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہم لوگ چراٹ میں جا رہے تھے کچھ دوست وغیرہ جتنے فوجیوں کے بچے چچے ہیں تو رستے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا تھا اور اللہ نے ہماری جان بچائی لیکن میں مزید آگے آتا ہوں کہ کشمیر کوس پہ جب میں نے دیکھا کہ یار مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا شروع ہو گیا میں عمرے پہ گیا پہلی بار تو دو بار وہاں بھی گرفتار ہو گیا کیونکہ پاکستان سے زیادہ جو لوگ مجھے ملنے آتے تھے وہ انڈین مسلمز ہوتے تھے اور سینے لگ کے رو پڑتے تھے کہتے کچھ نہیں تھے اور خیر وہاں ہم نے باہر ربی الاحل کو ریلی بھی نکال لی تھی تو اس وجہ سے بھی گرفتاری ہوئی اور جو درد اور دکھ مجھے وہاں پر محسوس ہوا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کیونکہ براہ راست میری ان سے وہاں ملاقات ہوئی پھر وہاں سے جو کچھ ہمارے جوان تشریف لاتے تھے مقبوضہ سے کسی نہ کسی طریقے سے تو ان سے جب ملاقاتیں ہوتی تھیں تو وہ ان سے بھی اور فلسطینیوں سے بھی تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے میں جب کہتا تھا یار کوئی ہم ہیلپ آؤٹ آپ کی کر لیں کوئی چندہ شندہ اکٹھا کر لیں تو مجھے کہتے ہیں شہر صاحب وٹ یو تھنک کہ ہم لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا پیاسے مر رہے ہیں یا ننگے مر رہے ہیں ہمیں آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی بندوق کی ضرورت ہے اپنے حکمرانوں سے کہیے کہ عملی طور پہ کچھ کریں وہاں لوگ مر رہے ہیں خیر وہاں سے جب ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب اب کشمیر واقعی پاکستان کی شہرک ہے تو شہرک کو تو, تو کاٹا جا رہا ہے اور اس کو بچانے کے لیے انڈیا کی گولی کا جواب ہمیں گولی سے دینا ہوگا ہمیں اقوام متحدہ کے چرنوں میں بیٹھ کے منتر نہیں کرنی ہوں گی ہمیں امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے کشمیر کی جنگ نہیں لڑنی ہوگی ہمیں حقیقی مینوں میں کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا ہوگا تو وہ لوگ جو کہ رضائی سے کبھی نہیں نکلے اور فیس بک استعمال کرتے رہے ان لوگوں نے ہم پہ غداری کے ٹھپے بھی لگا دیے خیر ہم پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا کیونکہ ان لوگوں نے دشمن کے پراپاگنڈاز کو کاؤنٹر بھی کیا لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہیں اچانک سامنے آ ہیں یہ دو بیس ہے اور میں جب اٹھا تھا وہ 2012 بارہ تیرہ کا وقت ہوا کرتا تھا اور اس وقت کوئی ایسی بات کرنے والا نوجوان نہیں ہوتا تھا اس وقت جتنی طلبہ تنظیمات بھی بنی تھیں آپس میں لڑنے کا کام کرتی تھیں اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ تمام طلبہ تنظیمات چاہے کسی بھی سیاسی یا مسلکی یا مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہو میرے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے اور اب بھی ہیں اب تو خیر سٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے الائنس میں سارے ان کے اسٹوڈنٹ لیڈرز جو کریم ہے انہیں ہم نے آن بورڈ لیا وہ شامل ہیں پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم لوگوں نے کیا وہ پاکستان اس کا مقروض نہیں تھا یہ ہم پہ قرض تھا کہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت کوئے میں چھلانگ لگا دیتی تھیں اپنی عزت بچانے کے لیے ایٹ ٹائم پارٹیشن جن ماؤں نے اپنے زیورات بیچے تھے بیٹی جو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ وہ جوان بیٹی آ رہی تھی اور اس کے باپ کو رسیوں سے جکڑ لیا اور اس کے سامنے کفار نے ان کی اس کی بیٹی کی عصمت گری کی انیس سو میں اور اس کی چھاتی کاٹ کے اسے اس کے باپ کی گود میں پھینک دی اور بیٹی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا یہ چیزیں جب مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں نا تو ہم سے سویا نہیں جاتا اکثر ساری ساری راج جاگتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے مذہب کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ کو کسی بات سے ہمیں اختلاف رہتا ہے تو آپ آ کے غداری کے ٹھپے لاگ لگا دیتے دیکھیے سچ کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے عافیہ صدیقی کو بیچا گیا تسلیم کرو نہ چھپاؤ جھوٹ کو وہ قوم کی بیٹی ہے اس کی جگہ تمہاری ماں بہن بیٹی کو بھی بیچا جا سکتا تھا پھر کیا کرتے پھر بھی کہتے کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہمیں برداشت کر لینا چاہیے ایم الکانسی کو یہاں سے اٹھا کے بیچا گیا جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خیر خواہ تھا ہوا ہزاروں لوگوں کو بیچا گیا ہزاروں لوگوں کو اٹھوایا گیا مجھے سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کشمیر میں بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے مجاہدین ان کو ہم دہشت گرد کہہ دیتے ہیں کسی انٹرنیشنل پریشر میں آ پھر کہتے ہیں ٹی ای ایف پھر کہتے ہیں معاشی استحصال پھر ہم کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں پھر ہم کہتے ہیں بھوکے ننگے مر گئے یار ایک بات شاید آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور رکھیں آپ لیکن کم از کم پاکستان کا غدار نہ کہا کریں میں اکثر ایم این ایز ایم پی ایز منسٹر سینیٹرس کو سامنے بٹھا کے اکثر کانفرنسز میں ایک کرتا ہوں یہ جناب آپ مزید برداشت نہیں ہو سکتا آپ کچھ عملی طور پہ کریں تو اکثر لوگ مجھے غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ شہیر آپ بڑے سمجھدار ہو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے خود کو تصور کرتے ہو اگر جنگ ہو گئی اور بنگلہ دیش کی طرح کوئی حصہ ہم سے الگ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے میں کہتا ہوں سر ہاں میں ذمہ دار ہوں گا کیونکہ آج سے دو سو سال کے بعد اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا لیکن مورخ یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرت ہو چکا تھا میں اکثر اس طرح کے سیمینارز کانفرنسز میں جاتا ہوں کشمیر پر اور بڑے آسانی سے پیار محبت سے ہنس کے بڑے بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے تو میں روک لیتا ہوں انہیں میں کہتا ہوں سر کشمیر میں میدان کربلا واقعی بھر ہے کہتے ہیں ہاں ہاں برپا ہے میں نے کہا ہندوستانی فوج کیا ہے پھر کہتے ہیں یزیدی ہے میں نے کہا تو کشمیری کیا ہیں کہتے ہیں حسینی ہیں میں نے کہا سر مجھے یہ نہ بتائیں کہ کشمیری فوج کشمیری عوام مجاہدین جو ہیں وہ حسینی ہیں اور ہندوستانی فوج یزیدی ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ کوفے والا کون ہے ڈرو اس وقت سے جب مورخ ہمیں کوفے والوں میں شمار کرے گا تم لوگوں کو شاید میری بات کی سمجھ نہ لیکن ڈرو اس وقت سے جب مورخ ہمیں بزر اور بغیرت لکھے گا عملی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وی آر ناٹ پیرا کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاتے یا جو لوگ کہہ رہے ہیں ظالم لے رہے ہوتے ہیں کس چیز کا ظالم وہ امریکن ایمبیسی والی بات آتی کہ وہاں سے جب سے آیا تو یہ پی ٹی ایم کا حامی ہو گیا بھائی جان کوئی پہلے تحقیق کر لیا کرو یہ دو ہزار چودہ کی بات ہے امیریکن ایمبیسی میں امریکن ایمبیسی ایک اور یو ایس ایڈ کے اشتراک سے یہ لوگ ایک ڈبیٹ کمپٹیشن آرگنائز کر رہے تھے جس میں کہا تھا کہ جی از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس کیا تعلیم امن کے لیے ضروری ہے آپ اس کے حق میں بولیں یا خلاف بولیں میرے ایچ او ڈی نے میں آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز میں پڑھتا تھا ان کے شعیر تو ہم اچھے تقریر شکریر کر لیتے تو جاؤ میں کہا سر میں اول تو ڈیبیٹ کمپٹیشنس میں حصہ نہیں لیتا میں تو ویسے مقرر ہوں لیکن یہاں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا پیچھے امریکہ کا جھنڈا لگا ہوگا سامنے میں تقریر کر رہا ہوں گا تو کوئی بھی تصویر لگا کے بولے گا کہ غدار ہو گئے میں واپس آیا کلاس میں تو نا ریئلائز کہ یار نہیں ہم لوگ جو امریکہ کا جھنڈا پچھلے چار پانچ سالوں سے جلا رہے تھے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اخبار کے نکڑ میں وہ وہ بھی لوکل اخبار کے نکڑ میں کوئی چھوٹی سی سرخی لگی ہوتی ہے کہ شہید سیالوی نے امریکی پرچم نظر آتش کیا اپنے غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ امریکی غلامی نہیں کریں گے میں نے کہا اس کا کیا فائدہ مجھے ریلائز ہوا میں نے کہا جا کے منہ پہ بات کریں گے ان کے سفیروں کابینہ کے سامنے میں گیا ایچ صاحب کے پاس میں نے کہا سر میں جانا چاہتا ہوں ایچو ڈی صاحب نے ہنس پڑے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے ان کے شہر تو مجھے ذرا تقریر لکھ کے دھونا اور وہ میں دیکھوں گا اس کے بعد پھر میں تمہیں جانے دوں گا میں نے خیر تقریر شکریر لکھی کہ ملالہ بڑی نیک خاتون ہے اور آفیہ صدیقی کو صحیح گرفتار کیا گیا اور ہمیں دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا پیچوٹی صاحب نے وہ پڑھی مسکرائے کہتے ہیں بیٹا ضمیر تو میرا بھی نہیں مانتا کہ تم ایسی باتیں کرو نہ ہی تمہارا مانتا ہوگا لیکن البتہ پوزیشن اسی سے آئے گی میں کہ بالکل سر پوزیشن تو اسی سے آئے گی تو کیا پہن کے جا رہے ہو شیروانی تو نہیں پہن رہے میں نے کہا نہیں سر وہ شیروانی تو نہیں نا امریکی ایمبیسی کے فنکشن ہے تو پینٹ کوٹ شینٹ کوٹ ٹائی شائی لگا کے جائیں کہتا کہتے ہاں ہاں یہی میں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ کوئی برا امپریشن ان پہ نہ پڑ جائے ہم پہلی بار ہی ہماری یونیورسٹی کو جانے دے رہے ہیں تو کوئی اچھا امپریشن پڑے خیر میں آیا میں نے کہا یار اب وہاں سچ تو بولنا ہے لیکن ذرا سپورٹ بھی لے کے جانی چاہیے میں نے سر کے پاس دوبارہ چلے گیا میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے ہمارا ادارہ پہلی مرتبہ جا رہا ہے کسی ایمبیسی کے پروگرام میں تو الیکٹریکل انجینئرنگ سافٹ انجینئرنگ اور بی بی اے کے بیچ کے دس دس بچوں کو ہم لوگ آن بورڈ لیتے ہیں آپ اجازت لیں کہ آڈینس کے لیے ہمیں تیس بندے چاہئیں اور ایک ایک ٹیچر بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس میں تاکہ بچے ڈسپلن ان کا مینٹین رہے تو جب میں نے یہ کہا کہ ٹیچر بھی رکھ لیتے ہیں تو ان کے مہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ کوئی جا کے وہاں پر دنگا شنگا کرنے کے ارادے میں خیر انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو مجھے لسٹیں پرووائڈ کرو کس کس کو لے کے جانا چاہیے میں نے کہ سر میں آپ کو لائک بچوں کے لسٹیں دیتا ہوں اب ظاہر ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ایچ تھے تو باقی ڈپارٹمنٹس میں کون لائک ہے کون نہیں ہے اس سے تو انہیں سروکار نہیں تھا تو میں نے جتنے دان نما ٹائپ معذرت کے ساتھ وہ رہے ہوں مطلب ہٹے کٹے زبردست دبنگ ٹائپ ہمارے جو دوست احباب ہوتے تھے تمام ڈپارٹمنٹس کے ان سب کے نام وہاں تحریر کیے اور ٹیچرس جو تین ہم نے رکھے وہ وہ رکھے جو ہمارے ٹائپ کے فریش ہوتے تھے جنہوں فریش بی ایس آنرز یا ایم ایس کیا ہوتا تھا اور آ جاتے تھے وہاں وزٹنگ فیکلٹی کے لیے تو ہمارا ایج ڈفرنس اتنا نہیں ہوتا تھا تو گپ شپ آپس میں اچھی ہوتی تھی ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا انہیں کہا سر آپ جائیں گے ایمبیسی کا پروگرام میں تو بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں چلیں گے انشاءاللہ خیر کوسٹر ارینج ہو گئی ایمبیسی کے جو بھی لڑکے شڑکے تھے ان سے بات ہو گئی کہ بھائی ہماری آڈینس والے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ اجازت دے جی جی یو مور دین ویلکم ہمیں تو انتظار ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بھی آیا वो. خیر سیونٹی ایٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ڈبیٹرس گئے بیچ میں شہر سے صاحب بھی گئے اور تیس بندے ہمارے ساتھ اور چلے گئے اور تین وہ ٹیچرز رستے میں جناب پٹل پمپ آتا ہے میں انہیں کہتا ہوں جناب ذرا گاڑی روکو پینٹ کورٹ میں نے پہنا ہوتا اور ساتھ ایک تھیلا سا پکڑا ہوتا ہے تو گاڑی روکو یار میں واش میں تو شہید صاحب جا پینٹ کوٹ سے تو تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے میں نے کہا یار گاڑی میں بیٹھو پھر بتاتا ہوں ابھی ہماری یونیورسٹی سے جو نیشنل لائبریری جہاں پر ایمبیسی اپنا پروگرام کرا رہی تھی اس کا سفر کوئی ہے پچیس تیس کلومیٹر کا تو گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پہ رش بھی ہوتا ہے تو رستے میں میں نے انہوں کہا یار چکر یہ ہے کہ جو تقریر میں نے کل سر کو سنائی تھی اور تم لوگوں کو بھی سنائی تھی میں وہ تقریر نہیں کر رہا کیا کر رہے ہو پھر میں نے کہا یار میں تو سچ بولنے جا رہا ہوں آج یا آر ہوئے گا یا پار ہوئے گا کہتے نہیں یار اِسی سارے کٹے جاؤں گے میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر نکالے گئے تو پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہیں تو تم لوگوں کو نکالا بھی گیا تو اچھی اچھی یونیورسٹیز میں لوگ تمہیں ایڈمیشن بھی دلوائیں گے اور تمہارے اخراجات بھی خود افورڈ کریں گے تو وہ تھوڑے سے خیر انہوں میں نے مطمئن کر لیا اور میں نے کہا بس میں تقریر شروع کروں گا تو تم لوگوں نے جو ہے نا وہ کر دے رہے ہیں سپورٹ اس طرح کرنی ہے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو آ کے مجھے روکے خیر میں تقریر کرنے گیا کیا تقریر کی وہ آپ دیکھ لیں گے مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب وہ سیمینار ختم ہوا سیمینار کیا دیبیٹ کمپٹیشن ختم ہوا تو ظاہر اب انعام تو مجھے نہیں ملنا تھا کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والے کو باغی اور غدار کے لیبل بھی ملتا ہے لیکن تقریر کر کے میں آڈیٹوریم سے سیدھا باہر نکل گیا اور آدھا آوڈیٹوریم زندہ آباد مرد آباد کے نارے لگاتا ہوا What is the literacy rate of United States of America? It's 99%. If education is necessary for peace, then the so-called champion of human rights world's most well-educated nation, the United States of America would not be responsible for the insurgency and terrorism in Iran. Thank <laughs> you and prosperity which was given to us by the holy prophet sallallahu alayhi wa the message which was given to us by the holy quran that if we have killed a single human being it means you have killed the whole humanity and if the humanity, the, the, the, the, the, the, the so-called international media the so-called champions of human rights used to say the so-called world's most well-educated and highly qualified people used to say that muslims are responsible for the terrorism let me ask you a question what is the literacy rate of israel is 97 then what is being done in Palestine thousands of muslims an in uh -huh. in Indian of a publication so <laughs> it was me who the most intelligent messenger of the Gulf in Kerala list bar the first one jisne american embassy Namusir, peace, the of the most developed country फ्रांस would not be responsible for the anarchy in the entire muslim world And according to the law where you don't preach and hurt the feelings of any religion, kash, or fear, and according to the international daswami but do you say about the nation where patience or the most sensitive about their beloved prophet sallallahu alayhi wa Dear audience, let me to express section of these patients in my national language because English linguistics comes and drops by these patients. Humne her door mein rahum sa reshaye. میں نے افغانستان سے فلسطین کشمیر سے برما تک کے ایک ایک مسلمان مظلوم کی بات کی اور کہا کہ دہشت گرد اصل تم لوگ ہو امریکہ والوں جو دنیا کا امن تباہ کر چکے خیر جب میں آڈیٹوریم سے باہر نکلا تو آدھا آڈیٹوریم نعرے لگاتے ہوئے باہر آ گیا پوزیشن میرے لیے وہ نہیں تھی کہ وہ فسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن دیتے وہ تو دینی بھی نہیں تھی انہوں نے پوزیشن میرے لیے یہ تھی کہ جو دوسرے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے ٹیچرز اور پرنسپلز آئے ہوئے تھے اپنے بچوں کو لے کے ساتھ ان لوگوں نے میرا ماتھا چوما تھا کہ بیٹا تم نے حق ادا کیا سچ بولا اور میں ہمیشہ ایک تلقین کرتا ہوں لوگوں کو کہ سچ بولا کریں خیر اس پہ لوگوں نے بعد میں جن لوگوں نے تقریر نہیں سنی ان کے لیے بھی سنا دیتے ہیں آپ کو پروپگنڈے بھی کیا پتہ نہیں وہاں سے آ گیا تو اس نے کیا کر دیا اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں آپ لوگ تحقیق کر لیا کریں کہ یار اگلا بندہ کتنا خوار ہوا ہے مجھے یاد ہے کہ جون جولائی کی سخت گرمی ہم نے سبی ڈیرا بکٹی کے سیراؤں ریگستانوں میں گزاری ہے اور مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد کی سرد راتوں میں ہم لوگوں نے جنوری کی اور دسمبر کی راتیں گزاری ہیں اور اس طریقے سے جا کے ہماری نظریاتی ٹیم بنی ہے کسی کے ہم نے بوٹ پالش کر کے یا کسی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے یا کسی کے منتے تلے کر کے یا کسی کی گود میں بیٹھ کے ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جس طرح لوگ حکومتوں میں پہنچتے ہیں ہم اگر پاکستان کا دفاع کرتے ہیں یا پاکستان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہماری محبت کسی کے محتاج نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی سے این او سی لے کے اور یہی بات صرف میں کہوں گا کہ ہمیں پاکستان سے وفاداری کے سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹے ہوتے ہیں ہم ان سے زیادہ بڑے معبِ وطن ہیں ہم بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے ہم محبت اور پیار نہیں کرتے پاکستان سے ہم عشق کرتے ہیں پاکستان سے خدا کی قسم عشق کرتے ہیں پاکستان سے میں سمجھتا ہوں اقبال درست کہتے تھے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ملک سپر پاور بنے گا ان اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ غزوہ ہند ہوتی ہے تو ہم اس کے ایک ادنا سے مجاہد ضرور بنیں گے انشاءاللہ تعالی اس قوم کو تیار کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ زندہ باد